як зробити якісно стик параізоляції підлоги, якщо рубіроїт між стіною там, фундаментом виходить на декілька сантиметрів. А цього досить, Андрію, вам ще повезло. Я вам серйозно кажу. Це незручно не працювати, але все ж таки припаятися к 2 см можна. Припаюйтесь, все. Це, це вам повезло. От якби взагалі не було, от тоді так. А два см досить, не треба більше. Ну, точніше, якщо більше, легше працювати і вірогідні спомилки менше. А якщо чуть-чуть, ну треба чуть більше провозитися, не знаю, бо бути більш обережним, щоб не зірвати, не... ну щоб гарно запаятися. Але зацеп... зацепитися можна.